الغيرة من شيم الرجال والرجل عندما يغار فهو يحب لا شك في ذلك اذا ما هي الاشياء التي تحدث للرجل عندما يغار للرجل تحديدا الكثير من الصفات والامور التي اذا ظهرت عليه سواء في كلامه او سلوكه تجاه من يحب فهي تعبر عن الغيره الواضحه واليك فيما يلي خمس اشياء تحدث للرجل عندما يشعر بالغيره على من يحبه 1 العصبيه الزائده والتصرف بغضب الرجال عموما يميز أولى صفات الغيرة لديهم العصبية والغضب فشعور الرجل بأن هناك شخص ما يزاحمه في الحصول على قلب من يحب أو أن من يحب قد ينشغل بآخر غيره ينفجر غضبا وتبدأ كافة تصرفاته تأخذ طابعا هجوميا وردود أفعاله تكون شديدة الحساسية وربما مبالغ فيها فقد يتشاجر بقوة مع من يحب وقد يتشاجر مع أقرب الأشخاص إليه وقد يحاول التعدي أو افتعال المشكلات مع الطرف الآخر الذي يغار منه 2- كثرة الشكوك على نحو مبالغ فيه عندما تدب الغيرة في قلب الرجل فإنه يبدأ التشكك في كل شيء وأي شيء حول حبيبته ويفسر الكثير من الأمور تفسيرات ليست صحيحة وبالطبع ليست جيدة وتبدأ كل التصرفات من جانب حبيبته تأخذ بالنسبة له منحا سلبي وسيء ولها تفسيرات عكسية بالنسبة له ويبدو وكأنه بحاجة إلى تبرير كل شيء يحدث بتبريرات تشفي غليلة، ويبدأ أيضاً في كثرة التحكم وإصدار الأوامر محاولاً تبديد شكوكه وتأكد من السيطرة على زمام الأمور. 3- مضاعفة محاولات إثبات الذات عندما يغار الرجل أيضاً وخصوصاً عندما لا يكون بيديه حيلة أو تصرف مباشر تجاه من يحب كحبيبته أو خطيبته، فإنه يحاول إثبات أنه أفضل من الطرف الآخر الذي يغار منه فتجد أنه يبالغ وبطرق متسرعة في الاهتمام بذاته، وربما يكثر الحديث عن نفسه فجأة، وربما يصنع المقارنات مع الشخص الآخر، وأحياناً يتعمد القيام بمواقف بطولية أو تعبيرات مبالغ فيها، محاولة منه لفرض السيطرة وإثبات أنه الأفضل، وعادة ما يكون هذا واضحاً على الرجل عندما يغار. 4- المبالغة في ردود الفعل من أهم الأشياء التي يقوم بها الرجل عندما يغار أيضاً أنه يبالغ في ردود أفعاله فقد يتهم حبيبته أو خطيبته بالإهمال أو بالسماح للآخرين بالتقرب منها وقد يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك كأن يتهم حبيبته بالخيانة مثلاً الغيرة لدى الرجال غالباً ما تتأجج وتصبح في أوجها عندما يعتقد أن الطرف القريب منه كحبيبته عاملاً مساعداً في سبب غيرته وهنا تبدأ كل ردود الفعل لديه في المبالغة والتصرف ربما بطيش ورعونة، وإطلق الاتهامات التي غالباً ما يكون مبالغ فيها. 5- مضاعفة الاهتمام بالطرف الآخر على نحو مفاجئ نوع آخر من الرجال، وعلى عكس الأنواع المشار إليها في النقاط السابقة، أحياناً عندما يستشعر الخطر على من يحب، وأنه ربما يكون هناك من سيحتل مكانته لدى قلب من يحب، يبدأ في التراجع عن أي سلوكيات لا تحبها شريكته، ويضاعف من اهتمامه بها على غير المألوف، ويبدو وكأنه قد تغير فجأة وبشكل جذري، ويحاول بكافة الطرق إثبات أنه الأكثر حباً وحرصاً على محبوبته، وأنه ليس هناك شخص غيره سيحبها مثله. 6- أحياناً الكآبة وتغيير السلوك مع الحبيبة هناك نوع آخر من الرجال أيضاً لا يقبل المزاحمة أبداً، خصوصاً إذا كانت الغيرة سببها حبيبته أو خطيبته مثلاً بشكل مباشر، أو شعر أن هناك مشاركة منها في أي شيء يثير غيرته وتجعلها في محل شكوكه. وهذا النوع من الرجال يفضل التعامل على نحو التراجع فيغير طريقة معاملته لشريكته ويميل إلى الكآبة وربما يفكر في الانسحاب تماماً من العلاقة. كثرة الشكوك والتفسيرات الخاطئة قد تكون من صفات الغيرة المفرطة. سبعة وأخيراً، احذري الغيرة المفرطة والمتعمدة. قد تعتقد بعض النساء أن الرجل عندما يغار هو إثبات لحبه لها، هذا صحيح تماما بالطبع، لكن يجب الحذر من محاولة تعمد إثارة غيرة الرجل، لأن الرجال لا تؤمن تصرفاتهم في الغيرة خصوصا الغيرة الشديدة على من يحبون، فالكثير من العلاقات انتهت إلى مأساة بسبب الغيرة المفرطة، والكثير من المشاكل الكبرى حدثت بسبب تعمد بعض الفتيات إثارة الغيرة لدى من يحبون، لذلك ترك الأمر لطبيعته، ولا تحاولي تعمد إثارة غيرته إلا إذا كنت تخططين جيداً لما تفعلينه إذا كنت عزيزتي قد أحسست أن شريكك أو الرجل الذي تحبينه يبالغ في غيرته أو يزعجك بذلك إليك هذه النصائح أولاً تحدثي معه بهدوء وأخبريه أن غيرته تسبب لك الإزعاج وعبري له عن مدى حبك له وبالتأكيد سيقلل من التصرفات التي تزعجك ثانياً تجنبي المبالغة في الحديث عن أحد الأشخاص لإثارة غيرته لأنك الوحيدة التي ستندمين حينها ثالثا حاول اصطحابه معك فخروجك مع أصدقائك ليتعرف عليهم أمر يشعره بالثقة والأمان كما أن طلبك الخاص بمشاركته هذه الخروجات مع أصدقائك في حد ذاته سيشعر بالكثير من الراحة والطمأنينة رابعا أخبريه دائما بجميع تحركاتك لأن ذلك يعبر له عن ثقتك بنفسك وصدقك معه مما يحد من غيرته خمسا لا تتجاهلي مكالماته بل احرصي دائما على إظهار اهتمامك به وحبك له سادسا قد تكون تساؤلات الرجل الغيور غير منطقية وتثير الجنون ولكن حاولي التحلي بالصبر والهدوء وأجيبي عليها ولا تظهري بأي توتر لأن ذلك سيثير شكوكه وغيرته سابعا إذا كان يتبع أسلوب المراقبة طوال الوقت سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو التفتيش في الهاتف وغيرها فعليك ألا تكترفي من هذه التصرفات حتى لا تضعينها محل مشكلة ولكن نبهيه بأن هذه الأشياء تزعجك وبتأكيد سيغير من أسلوبه وتصرفاته مع الوقت ثامناً إذا كان من نوع الرجال الذين يغارون من الأهل والأصدقاء فعليك التوضيح بأن علاقتك به أمر منفصل عن الأهل والأصدقاء، فكل منهما له مكانته عندك ولا داعي للخلط بينهما. شكرا على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات والضغط على زر الإعجاب لتشجيعنا لتقديم الأفضل دائما.